Da er jeg færdig med et videoprojektprojekt i videoeditor og nå blir det faktiskt i laget fortløp underweis, men viste vil ta en extra kopi så trycker jag på synkrone OneDrive, Onedriive og så trycker jag synkromene ser nå. O der lost de dette opp til Onerive og her ser du en progressionjonsspar som viser hvor de med går. Men det vanlige det er ju at vi lager en filmfil av dette projektet. og hvis du ønsker å lage en filmfil så går du bort til høyre, oppe, og så velger du fullføre video. Der velger du nå hvilken kvalitet du vil ha på filmen. Jeg anbefaler på det sterkeste å alltid gå for den høyeste kvaliteten, nemlig høy, det som kalles 1080p, som er HD-kvalitet. Så klikker jeg på eksporter. Og da må jeg fortelle datamaskinen hvor den skal lagre denne filen igjen. Jeg velger å lagre den under Videoer, og så kaller jeg den for Videoeditor, og så trycker jag på eksportere. Nå går det en del tid mens den eksporteres til en mpg 4 fil som er videoformatet, som kommer ut av Videoeditor. Når den er ferdig, så vil du få en forhåndsvisning på skjermen av hvordan det ferdige prosjektet ditt ser ut. Nå kan du ta denne filmfilen og distribere den til de tjenestene som du ønsker å bruke den i. Hvis du er student på Høgskolen i Østfold, så kan du nå levere denne her i Canvas, eller du kan lage en koblingslänke fra OneDrive og levere koblingslenket.